بوني بوني على المسرح جابوني رأص الأرض يوني يوني يوني نط نط نط روني روني روني كل البنزة تحبوني بوني بوني بوني صوت فاتن صرعوني صرعوني مثل ما حتلاقو تلاقوا زي ما حتشوفو شوفو إذا على المسرح ضوعتوني بالببجي بتلاقوني اذا عالمسرح طوعتوني بالببجي بتلاقوني لوني لوني, لوني بغداد استنوني عالمستره هقوني وبالفايز حبوني كل السوشال ميديا It's my heart. اشتركوا